Це захід, то єднання України. У 2014 році вся Україна об'єдналася і наразі ми підтверджуємо своїм, навіть цим заходом те, що Україна єдина і буде мир. Ми будемо все одно стояти. «Ми все одно будемо стояти за мир, нічого не змінилось, ми все одно сильні, ми ще сильнішими стали. Ми чудово розуміємо, що в 2014 році це було неочікувано, було боляче, страшно. А зараз, якби страшно не було, ми прекрасно розуміємо, що ми сильніші. Лише перемога». На підняття прапору із родиною прийшла Фіруза Іброгімова, переселенка з Криму. Жінка говорить, зараз вже не страшно. «У 2014 році, в 2013 році я боялася, а зараз я не боюсь. І мене спитають, що, що, що, що ти будеш робити, у тебе є план «Б»? У мене немає план «Б», я буду тут, я буду в Криму, бо Крим – це Миколаїв, Миколаїв – це Крим». Тримаємо зброю сухою, а голову холодною, говорить ветеран російсько-української війни учасник боїв за Донецький аеропорт Сергій Гусіді. «Ми разом, ми єдині. Це те, що ветерани завжди на поготові надалі продовжувати захищати свою державу. Ми співпрацюємо з територіальною обороною, всіляко допомагаємо, ми завжди спілкуємося в месенджерах, ми підтримуємо один одного, нагадуємо тримати наш тривожний рюкзачок в зборі і завжди готові у випадку, коли російський агресор вторгнення, ми з радістю доєднуємось до оборони нашої держави. В заході взяли участь представники обласної, місцевої влади, працівники освітніх, медичних закладів, військовослужбовці, ветерани тощо. О 10.00 творчий колектив Миколаївської поліції «Южний патруль» виконав гімн. За словами старшого інспектора сектору превентивної комунікації Михайла Морозова, у сквері юних героїв зібралось близько 400 людей. Нагадаємо, 14 лютого президент України Володимир Зеленський оголосив 16 лютого 2022 року Днем Єднання. Валентина Гурова, Василь Філімон, новини на Суспільному, Миколаїв.